jaona mzigo kama huu hata wana CCM wanajua ni mzigo mzigo huu wakati wake wa kumwoka umefika na wakati wa kuondoka kwenda polepole kuwalea wejuku wake ndio huu jimbo la ilemera ni jimbo lipo katikati ya jiji la Mwanza lakini kwa bahati mbaya limekuwa ni jiji lenye migogoro ya ardhi kana kwamba tunaishi kwenye majimbo ya wafugaji na wakulima. Alafu tunasema tunae mbunge ambaye alibahatika akawa naibu wa ardhi na makazi kwa ajili ya kuwasaidia wanailemela lakini hajawasaidia. Leo watu wengi wamepimiwa wame rizizi zao huku Mlimani lakini bahati mbaya hata zile invoice ya wajarletewa kwa ajili ya kulipia wanasema kwamba nyumba ziko kwenye minyunuko mimi najiuliza isi ile kile chama cha mapinduzi hivi kweli wa wana hawajatembea ukienda cape town taudi africa ukienda ujerumani ya mashariki nchi zote hizo watu wanaishi milimani na wamepimiwwa hawa wapi yaani kupima milimani nyumba imeshakuwa ni shida huyu mama ni mzigo Kuyu ni shida. Huyu mama ni tabu Na kwa kweli bwana wanzagi nataka ni kuambie angelina akibaki Lemela mimi naacha siasa. Yaani siku angelina anabaki iremela mimi naacha siasa. Kwa sababu hakuna anayemhitaji. Ukienda kwenye maeneo ya shibula changogoro usiishi wa arizi. wakati ye ni naibu waziri wa arizi Migogoro ambayo hata wanajeshi wenyewe hawajui mipaka yao kila siku wanahamisha vibao yani hata wao hawajui mipaka mheshimiwa wanzaji hawaijui utakuta leo kibao hapa kesho hapa kesho kule yani hata wao hawajui mipaka yao hawana hawana hawana Jeshini pale hawana hati, eh airport hawana hati. Mimi huwa na shiriki vikao vya RCC niliwae kuuliza. Hivi hawa ambao hawana hati, wanakuja na mipaka wanaojua na no wanaondoa nchi? Yaani serikali ni mvivu kweli. Miaka kitu ya uhuru hawajapima hata maeno yao ya jeshi maeno ya Uwanja wa ndege hauna hati. Mpaka leo halafu wanajisifu, wanasema kwamba Serikali iliyotekeleza, wamtekelezo wamtekeleza. Wananchi wasiwatishe. Angelina anang'oka vizuri sana. Angelina huyu. Kuna siku amehojiwa na chombo kimoja cha habari akidai kuwa yeye hajawahi kusema ajenda ya maji sio ya kwake. Akasahau kuna siku alikwenda Kahama akasema yeye akuwai kubeba ajenda ya maji. Yaani huyu ni mwanamke asiyekuwa na huruma. Mama wenzake wanateseka na ndoo paka wanatoka nywele kichwani katikati ya kichwa, Wanafata maji mbali, yeye anasema kwamba ajenda ya maji sio yake. Kuna haja gani ya kuwa na mzigo huu? Kuna. haja gani ya kuwa na mvivu na namna hii? Alafu anataka achaguliwe tena na wanailemela, nitashangaa sana. Leo ukifungua mabomba yetu inatoa upepo Mwanza ziwa ili hapa. Ukienda Shinyanga, Kahama, Tabora waji maji wanakinga bila shida. Tuwa shida gani sisi? Ziwa liko tu hapa. Maji mabombani hayapo. Sijawahi kuona mzigo kama huu. Niwaombe Mungu akumpumzishaje Angelina umefika. Ndugu zangu, nilitaka kidogo wa machinga. Wamachinga nimekuwa nikiwatetea sana wa Wamachinga wa kuwekwa pale katikati ya mji sio furaha sana kukaa barabarani sisi tumewahi kusema kwenye vikao vya rasisi mkoa na pabalo likuepo ni, ni shahidi tukasema kwamba badala ya mamachinga kukaa barabarani waja wagongo na magari wazuie magari yasipite ni kwa nini Tusiwe na ajenda ya kuvunja baadhi ya nyumba za msajili tukajenga matching complex kubwa katikati ya mji. Ndugu zetu Alafu wanaweka katikati ya barabara wakifikiri kwamba ni mtaji. Jamani msiwape kula. Tuchagweni, tuchagulieni pale. Tutakuja tutajenga matching complex kubwa, mtakaa ndani ya jengo alafu Leo, shilingi Shilini, tena wa, mwaka huu ndo umewala kulikweli badala ya shilingi ishirini kwa mwaka chukua kitambuo cha kuangalia sasa hivi ni miezi sita mmepewa mwezi wa sita mwisho mwezi wa 12 juzi mheshimiwa rais baada anaongea anasema kwamba ni mwaka mzima yani amesahau kama umeviandika mwisho ni mwezi wa 12 2020 kitambulisho umetoka kwa shilingi 2000 lakini kinakaa miezi sita maana hayo nini nisikilizeni maana yao ni kwamba Johnny pombe akishinda Atawambia mda weno vitambulisho vimeisha sasa mnipishe nataka mji uwe msafi ndio maana vimewekwa miezi sita ndugu zangu ninayo mengi naona wataalamu nimalizie asante Hivi ni kwa nini tusiwe na utaratibu wa kuachia maiti wetu bule? Maiti maiti akifa, kifa maana huwa anapigiwa saluti na polisi. Anakuwa na heshima kubwa kwa sababu ametimiza ahadi yake ya mwisho. Serikali ya chama cha mapinduzi inazidiwa akili na Mungu kwa sababu Mungu mtu akifa wa kifa tena. labda umlete pambao baadaye nija afunje nipande na mgombea watanirudisha kwanza ate pambao fungarudi sawa so jamani anjerina sasa pass uh, pass anjerina pass aende uh, kwa wakalewa ichukue